Nå vil jeg at du skal ta stilling til om du skal studere dette studiet alene eller sammen med andre. Dette studiet har en individuell examensmappe, som du skal gjøre oppgavene på egen hånd. Men likevel så oppfordrer vi de dig til å få dig en læringsvenn å jobbe sammen med. Vi er tilhenger av sosiokulturell læringsteori der vi tror på at man lærer sig ting bedre og raskere ved å diskutere med andre i stedet for å sitte alene og finne om krutt kruttet på egen hånd. Så vi ønsker å oppfordre dig til å få deg en læringsvenn enten person du studerer sammen med eller 2-3 personer du kanske studerer sammen med. Det er her helt opp dig. deg. Under denne videon så vil du se hvordan vi prøver å fasilitere og hjelpe deg å finne en medstudent å studere sammen med. Det er mange kruterier å velge ut fra når du ska velge deg en læringsvenn. Det første mange tänker på er kanskje dette med fysisk. Har du en kollega på jobben som tar dette studiet sammen med dig, så er det nok veldig lurt at dere danner en kolokvegruppe og jobber sammen. Men detta er jo et nettstudie, og veldig mange av ja, har ikke noen på sin skole eller i sin by som de fysiskt kan møte for å studere. Så er det er et par andre kriterier som går på i forhold til indeling. Og det er for eksempel er du heltidsstudent? Kan du studere hele dager på dagtid? Ja, hvis du finner andre studenter som kan studere hele dager på dagtid som dig, så er det et lurt person å kanske samarbeide med. En annen setting er kanskje at man vil studere på ettermiddagstid hvis man er i full jobb, og der erfarer vi at det er lurt å skille mellom to grupper. Det er de som er typ interessert i å studere fra klokka fire til klokka på kvelden, og blir ferdig med studeringen ganske tidlig. Men så har vi også den andre kategorien, typ småbarnsforeldre, som først trenger å få i mat til ungene og familien, O så legge barn før man kan bli nå studere. S sådan andre kældskripan, det er de som kan studere fra 8 til 24, for 8til24 for exempel på kvelv på verrdager. Och så er det noen som vvellger å settte in tryke for åå studering in i helgene. O da er det lørdag-søndag som går i helger. Erfaringsmessig er det veldig mye flere studenter som studerer på en søndag enn hva det er på en lørdag. Men det å finne seg en læringsvenn som da studerer i helga og ønsker å ha samarbeid i helgene. Så hvordan få til dette samarbeidet da? Det er flere måter å kunne gjøre det på. Det naturlige er sannsynligvis et videomøteverktøy. I en video som ligger under denne så vil vi vise eksempler på forskjellige videomøteverktøy som dere kan møtes i, dele skjerm og samarbeide og forklare hverandre. Men husk oppgaven som skal leveres skal veldig ofte være individuell. Så da må dere ikke finne på å lage nesten like oppgaver eller for Guds skyld, ikke levere den samme oppgaven. Det blir fysfusk og det blir stryk. Så skilmennom dette her mellom å samarbeide og levere det samme produktet. Det er to vitt forskjellige ting.